نا حق استعمال کرنے کے لیے آج ہی اپنے ووٹ کی معلومات حاصل کریں اٹھارہ سے پچیس سال کے جتنے میرے نوجوان یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے لیے اگر آپ اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہیں اپنی ووٹ کا استعمال کریں آپ اپنی ووٹ کے ذریعے ان کو شکست دیں گے جو اس ملک کے اوپر چور اور ڈاک, ڈاکو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے اس وقت اپنی ووٹ کو رجسٹر کروائیں پولنگ ڈے کے اوپر جب بھی الیکشن ہو ان چوروں کو شکست دینے کے لیے آپ کے سب نے نکل رہے اپنا مستقبل بچانے کے لیے آج ہی اپنے ووٹ کی معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنا شناختی کارڈ نمبر ایٹ پر ایس ایم ایس کریں اور اپنے ووٹ کی معلومات بذریعہ ایس ایم ایس حاصل کریں اور اگر آپ کے ووٹ کا اندراج غلط ہے تو فوراً ای سی پی ہیلپ لائن نمبر زیرو پر رابطہ کریں یا پھر ای سی پی ویب سائٹ پر وزٹ کریں اور بذریعہ فارم اپنے ووٹ کے نراج میں درستگی کروائیں یاد رہے اپنے ووٹ کی حفاظت آپ کا قومی فرض ہے